Thank you. Сьогодні у нас проходить день довкілля в мікрорайоні Богдана Хмельницького, в цьому скверку, який ми оголошували 6 квітня. Я дякую всім, хто долучився. Це, перш за все, працівники виконавчого комітету, майже в повному складі. Це депутати міської ради, це небайдужі мешканці, працівники РТЦК нашого військомату роти охорони. Та всі небайдужі, які долучилися. Я дякую всім за таку гарну ініціативу. За неповну годину ми вже зробили фронт великі роботи. Після нашого дня довкілля кафе 740, яке знаходиться по вулиці Богдана Хмельницького, всі гостинно пригощає кавою та чаєм, гарячими напоями безкоштовно. Тому я дякую всім за ініціативу. Не будемо байдужими до нашого міста. Ми готові підтримати будь-яку ініціативу в будь-якому мікрорайоні міста. Надсилайте свої пропозиції, самоорганізуйтесь, долучайтесь ми надамо, інвентар надамо, давайте зробимо наше місто прекрасним, чистим та затишним. До дня довкілля нашого міста долучилося до прибирання рот охорони Черкаського РДЦК та СП, взяли собі об'єкт на прибирання і наводимо тут порядки. Наші хлопці розчистили дану ділянку місцевості від сміття, зарослі і навели порядок. Зовсім старше, бо ще й люди, які старші були, але дійсно дитинство все пройшло тут, бо навчався поруч моя рідна 12-та школа і дитячі юнацтки роки. Звичайно, ми провели цих двох скверах, гарних, шикарних скверах. На цьому, цьому сквері були такі гарні кущі, в'юст по грудня Богдана Хмельницького, що було, це вже пізніше перенесли вже туди, на початок до стадіону, на сквер напроти, де зараз Миколаївська церква. «Там я пам'ятаю фонтан разом з ведмедем ведмедь, і тримає в лапах золоту рибку. Ну, але поступово так воно захарашувало, хоча Пам'ятаю, кожен суботник в нашій школі, то ми обов'язково ці сквери брали під свою опіку. В Богданах Министського вулиця вся була в е, кощі невісти, да, теж підстригали, прибирали. Ну, а так час змінювався, з'явився новий мікрорайон, більше людей і щось за... Блаустрій, вулиця Бадана Хмельницького забули. Ну, а зараз нарешті ми відроджуємо Міська влада вирішила все ж таки взяти під опіку вулицю Богдана Хмельницького, ми бачимо, що і розчистили Холоднянський Вже Навіть Ми і навіть забули, який він був. А, а був він широкий? Так? Був широкий, я пам'ятаю, ми і черепах там ще, як були малі, ловили черепах, і вони так на камінці посеред струмочка ставали. Я ще теж, як старожил, маю сподівання, все ж таки, що в цьому році буде реалізований громадський проєкт «Переможець» по благоустрою центральної алеї Богдана Хмельницького. Раніше теж центральна алея була ну, шикарна. Разом із скам'ячками, тому що пам'ятаємо в дитинстві хлібний магазин, а зараз будівельний магазин. Ми завжди після обіду нам батьки давали гроші, ми привозили гарний хліб, тут шевченківський хлібзавод був, і ми купимо хліб, сядемо на скам'ячках, Поки йдемо додому, по-другий раз нас батьки посилають по-новому, тому що завжди, коли восени, клени були такі гарні, всі кольори. Ну так, звичайно, хотілося б, щоб наш мікрорайон, де проживає більшість населення, 53-й, 52-й і сама вулиця Бана Хмельницького, щоб став нашою гарною місцевістю і навіть візитівкою, якщо зробити єдиний бульвар, який у нас в Смілі, саме це вулиця Банахницька, це як бульвар Тараса Шевченка в Черкасах. Зробити його хайним, затишним для прогулянок. Ну це буде родзинка теж нашого міста. Ну а сьогодні працівники виконавчого комітету, інших управлінь, відділів, інші служби вийшли, щоб таки попрацювати, показати Смілянам. і нехай би ті мешканці, які поки виглядають з кінці, може ж таки наступний щоб потім раз, Ну да. хоча б не смітили, да. так. Да. Якщо не приєднались поки, ну діван, що приєднається. Хоча б дійсно не смітили, а підтримували, тому що кажуть, чисто не там, де е, прибирають, а там, де не мусилить. Я проживаю в центрі, але працюю в 27-му садочку на Богдана, тому вирішив долучитися до такої акції «Доброї волі». Ага. Що вже встигли зробити? Ну, як бачите, людей прийшло немало, тому я думаю, що швидко вихарашення ці вирубуємо, вирізаємо. Бачите, який він був захаращений цей парк. Думаю, що ми його Якщо часто ми в нього проходили, так? Так, Обіки звичайно, зміни? кожного дня я йду на роботу, тому я бачу, і це дуже приємно, що ми займаємося такою гарною справою. І що цей мікрорайон да, трішки облагородить? Так, цей район, найкращий район Сміла. Я думаю, ми його зробимо най... найпривабливішим, що сюди будуть приходити гуляти з малими дітьми, відпочивати. Яким ви пам'ятаєте цей парк і чого сьогодні долучилися до прибирання? Добре. Ми ну, дітьми з центру їздили на стадіон, бо там завжди були виступи, спортивні змагання. Це, ну, ну, такий куточок був дуже такий. Ну, приємно було по ньому пройти, навіть колонки з водою були, завжди пили. Там ну, Нам всім треба разом берегти своє місто. Ну, якщо ми не зробимо, ніхто не зробить. Ні ЖКХ, не ні мер ніхто. Я всім дякую за проведену роботу, дуже прекрасне діло зробили. Буквально за дві години ми з вами зробили прекрасну справу, як кажуть, гуртоми батька легше бити. Ще працівники комунальника тут допрацюють. Все супер. Я всім дякую. Я думаю, що це в нас буде перша така акція. Надалі ми будемо і далі по мікрорайонам міста. Я прошу від ініціативи від всіх мешканців, від вас особисто, де треба провести акцію. Прошу всіх самоорганізовуватися. Шкода, я розумію, звичайно, що сьогодні будній день що мало вийшло мешканців даного мікрорайону, але все ж таки люди присутні і за дві години ми зробили велику справу.